فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے حضرت جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو سبحان اللّہ الحمد للہ الہ الا اللہ واللہ ولا, ولا اللہ, اللہ اللّہ اکبر ولا ولاََََََََََ اللہ عظيم